الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے جہاں پر امت مسلمہ رمضان المبارک کی عبادات میں روزے میں نماز تراویح میں مشغول ہے اور رحمت برکتیں لوٹ رہی ہیں وہاں پر کافی سارے مسائل روزے کے حوالہ سے نماز تراویح کے حوالے سے رمضان المبارک کے حوالہ سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو درپیش ہوتے ہیں تو اسی سلسلہ میں آج حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم مسائل ہیں توجہ طلب ہیں سماعت فرمائیے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا انشاءاللہ شاء آپ کو بہت ساری باتیں اس ویڈیو میں معلوم ہوں گی رابطہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے ایک مسئلہ کہ روزہ کے درمیان کچھ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ ایسے کام جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا میں نے پہلے ایک ویڈیو میں روزہ نہیں ٹوٹتا جن چیزوں سے وہ بتا دی تھی اور آج ان اللہ لذیذ آپ کو وہ چیزیں بتانی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ دار چاہے مرد ہو خواہ کوئی عورت ہو روزہ کی حالت میں اگر منھ کے ذریعہ آنکھ کے ذریعے ناک کے ذریعے کوئی ڈراپ استعمال کرتا ہے جو حلق تک جا پہنچتا ہے جس کے ذرات حلق کے اندر تک محسوس ہوتے ہیں حلق کے اندر چلے جاتے ہیں اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے مطلب روزے کی حالت میں آپ منھ کے ذریعے کوئی ڈراپ نہیں استعمال کر سکتے ناک کے ذریعے بھی آپ کوئی ڈراپ نہیں ڈال سکتے آنکھوں میں بھی آپ کوئی ڈراپ نہیں ڈال سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلی فقہ کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے یا آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس وقت یہ مسائل جو بھی ہیں یہ طب کے حوالے سے ہیں مطلب طب کی جو سرچ ہوگی اسی حوالے سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے پہلے اعضاء کاٹے نہیں جاتے تھے زیادہ نئی چیزوں کے بارے میں علم تھا اور اس وقت ڈراپ بھی موجود نہیں تھے جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا ہم استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس وقت مسئلہ اور تھا اور اب جو ہے دارالفتہ علیہ سنت کی طرف سے جو فتویٰ ہے اور جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں مسائل فقہیہ ان میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جبکہ کہ پہلے یہ تھا کہ کان میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ جب تحقیق کی گئی اور پتہ چلا کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے اس کا جو ہے نا اثر جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ گلے تک محسوس ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے آنکھ میں کوئی چیز ڈالیں گے ڈراپ ہو گئی یا کوئی بھی ایسا لکوڈ ہو گیا جو آنکھ میں آپ ڈالیں گے بطور دوا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا نمبر دو ناک کے ذریعے آپ نے كوئی چیز ڈالی كوئی ڈراپ ڈالا یا كوئی لكوڈ ڈالا تو اس سے بھی آپ كا روزہ جاتا رہے گا منہ میں آپ نے كوئی چیز ڈالی جو حلق تک جا پہنچی یا حلق سے نیچے اتر گئی اس سے بھی آپ كا روزہ جاتا رہے گا اور روزے كی حالت میں آپ نے جان بوجھ كر الٹی کی مطلب کوئی حرکت آپ نے ایسی کی جس سے آپ کو الٹی اس طرح آئی جس کو آپ روک نہیں سکے زوردار الٹی آئی جس کو روکنا مشکل تھا اور آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو روزہ ہے آپ نے کوئی ایسی حرکت کی منہ میں ہاتھ ڈالا یا کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے آپ کو الٹی آ اور وہ الٹی رک نہیں سکی آپ سے تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کے برعکس اگر آپ حالت روزہ میں تھے آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا یا کوئی بھی معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ جان بوجھ کر آپ نے الٹی نہیں کی آ گئی آپ کو تباً الٹی آ گئی کھانا زیادہ کھا لیا کوئی بھی معاملہ ہو گیا تو اس میں چاہے آپ کو بالٹی بھر بھی الٹی آ جائے تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور تیسری بات مرد ہو خواہ عورت ہو حالت روزہ میں کسی بھی طریقہ سے کسی بھی سے الغرض میں بات کو مزید کھولنا نہیں چاہ رہا کسی بھی طریقہ سے مرد و عورت پر وہ خود غسل واجب کر لے اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے برعکس اگر مرد یا عورت ہو حالت روزہ میں جیسے عام روٹین میں ہم آج سو جاتے ہیں تو سوئے ہوئے اگر ہمیں احتلام ہو گیا ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ہم نے جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل کو واجب کیا تو اس صورت میں ہمارا روزہ جاتا رہے گا تو ان چیزوں سے احتیاط فرمانی چاہیے ناک کا ناک آنکھ منہ ان میں ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے روزہ کی حالت میں روزے کے حالت میں ٹوتھ برش بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے باریک ذرات جو ہیں وہ حلق تک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جائیں گے اور ان کا ذائقہ بھی وہاں تک محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے ٹوتھ برش کیا اور اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ ہوتا ہے یہ بھی جان کر کے اس کو روزہ ہے روزے کی حالت میں روزے دار نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسد ارادتاً جان بوجھ کر الٹی کی اور وہ الٹی زبردست قسم کی آئی جس کو وہ روک نہیں سکا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین حالت روزہ میں خواہ مار یا عورت اس نے اپنے اوپر خود غسل کو واجب کیا چاہے کسی طریقے سے بھی ہو میاں بیوے کے ملاب سے ہو یا کوئی بھی اور طریقہ ہو ناجائز طریقہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ربۃ الم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھتا فرمائے آمین و وسلم